Perchezii în Bucureti ti o două din ar. Masca i-au dat i-amala evaziuntii. subliniere ti din capital. Sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure-Sublinieră-T, pun în aplicare, joi, 13 mandate de aducere sublinieră I 7 de parchezicie domiciliar în bucure sublinieră Ti Sublinieră-I, Judecelei Ilfov-Sublinieră-I, celera sublinieră Într-un dosar privind Sevâr, sublinierea unor infracțiuni de evaziune fiscală, sublinierea sepelare sepelarea banilor în domeniul construcțiilor, sublinierea comercului cu materiale de construcții, informează Zager Press. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, în perioada 2010. În 2013, benuicii au diminuat taxele sub liniere impozitele evidenciate în documentele contabile, prin înregistrarea unor achiziții fictive în valoare de 2. 70 de lei. Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 800.000 de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de sepelare a banilor este de aproximativ mii lei. Persoanele vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 6.